Assalamualaikum dan hai, kali ini anda bersama dengan saya, Liana Samsuding. Hari ini kami berada di Singapura bersempena dengan Majlis Pelancaran Pusat Inovasi Cisco dan Pusat Keselamatan Cyber. Jom mari kita lihat apa yang menarik sepanjang pelancaran ini. Cisco antara peneraju teknologi di seluruh dunia telah memulakan era pelibatan mereka dalam industri teknologi ini bermula sejak era 80-an lagi. Keutamaan mereka adalah berasaskan tiga perkara iaitu pengguna, produk dan rakan kongsi bagi membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengaplikasikan penggunaan digital pada hari ini. Internet of Things, IoT atau lebih dikenali sebagai peranti berhubung. Ia berfungsi dalam pelbagai rangkaian yang meliputi peranti pintar, peralatan isi rumah, kenderaan serta peranti fizikal yang lain. Secara khususnya ia telah diterapkan pada sistem perisian sensor, komponen elektronik yang membenarkan peralatan ini kekal berhubung melalui internet serta berlakunya pertukaran data secara efektif Sebagai contoh yang mudah untuk dipahami dan sering digunakan adalah teknologi Global Positioning System (GPS) yang membolehkan kita untuk berhubung melalui sambungan internet dimana-mana sahaja pada bila-bila masa Antara demo yang diperlihatkan sepanjang pelancaran ini adalah Zero Downtime Industry 4.0 Smart Factory Sensor deployment and smart port fieldValue collaboration in the field dan Cisco blockchain application mobility as a service MAS Antara teknologi yang diperkenalkan adalah teknologi infrastruktur swapan duo bersama sokongan peranti berhubung pihak Cisco percaya bahawa melalui penerimaan maklumat secara masa nyata ini mampu mewujudkan interaksi yang efektif antara komponen peranti bintar dengan pengguna melalui sokongan teknologi ini ia dilihat mampu menjadi elemen penambah baikkan kepada infrastruktur swa pandu supaya dapat dipraktikan secara realiti sekaligus memudahkan kehidupan harian pengguna dan mengikuti arus pemodenan yang semakin canggih ini Those autonomous vehicles and the road infrastructure requires sensors and devices what we call the internet of things It's absolutely critical that we can trust those devices and the information that's coming out of those devices because we're making decisions in real time with equipment, machines interacting with people. So we've got to be you know, very very aware of getting this right. Seterusnya, Penubuhan Pusat Keselamatan siber di Singapura pula memainkan peranan mereka dalam mengembangkan lagi penyelidikan perisikan ancaman untuk Cisco. Dan keupayaan tindak balas keselamatan pada rantau Asia Pasifik. CCX yang berada di bawah tanggungjawab pasukan tindakan keselamatan Cisco, iaitu CSRIT, akan bekerjasama dengan pihak kerajaan, industri dan pihak universiti di Singapura dalam usaha untuk mempertikaikan piawaian keselamatan cyber di rantau Asia. So, one of the things that we're doing today is um, we're about to commission and open up our new Um, Security Operations Centre um, in the Singapore office. It's monitoring and managing um, part of our global network, so it's basically um, providing incident detection and response um, for all of the data that's generated inside the Cisco network. Well, I think Malaysia Market, like all the markets in Asia, um, will we'll see many of those industries digitised and I think Malaysia can learn from the other countries in the region as well as the other countries in the region learning from Malaysia. So we're very keen and the reason we run these centres is to share and collaborate. So even the the centres that we have globally we spend a lot of time sharing what we see in one country with another country and that information is we we make freely available and i think one of the things that would we'll be keen sisco and apj c is provide that information to any organization that is interested including the Malaysian companies. jadi itu saja pandangan pertama teknologi yang dipertontonkan oleh pihak sisco saya liana samsudin untuk amans